Viorica Dencil a pus secretar de stat lui Petreda pe fiul unui primar PSD, tânărul a condus o importantă instituie mandatul lui Sorin Grindeanu. Alexandru Valentin Tachianu a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii Sublinierei Dezvoltării Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dencil. Decizia a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial. Anterior, Tachianu a fost presubliniere din teal agenției Domeniilor Statului, fiind numit în această funcție în martie 2017 printr-o decizie a premierului Sorin Grindeanu. Alexandru Valentina Chianu, în vârstă de 39 de ani, este fiul lui Mariana Chianu, primar al comunei Brantea, judeul Uldâmbovia, F-al PSD Brantea, e asociat unic al unei profitabile firme care se ocupă cu producția, prelucrarea și distribuia de semine. Realizatele lui Alexandru Valentin Tachianu este unic asociat la SCAGRO Alexoana Serelei, iar la SCAGRO McBrancheasa. Interesant Interesante ce prima firmă, numit după numele copiilor săi, a fost premiată în 2014-2015 în de către Ministerul Agriculturii pentru rezultatele deosebite obinute.